Për shëndetje, në këtë video do të prezentojmë dërfaqet e kontabilitetit në portalin e tatim paguesit. Në menune e kontabilitetit janë listuar nën menut për bilancin dhe të rrimet në kore ale, libri për gjithë shëmi logarive, urdër pageset, kërkesat për imbursim. Në ndërfaqen e bilancit, ju mund të dorëzoni bilancin vjetorë. Për shpjegimin e procedurës e dorëzimit të bilancit, ju lutemi të shikoni videon për katsa. Në menuja dytë është ajoj detyrimeve në kohë reale. Këtu, ju mund të shikni totalin e detyrimeve tuaja për tatimet të përmbledhura si pas lojit të tatimit. Kjo tabel mund të printohet në një dokument për dëfë. Për këtë, shtyp një butonin Printot detyrimet në kohë reale. Në vazhdim, ndodhët nën menuja për ndërfaqe në libri të përgjithshën të logarive. Këtu, ndodhët informacion i detajuar mbi detyrimet dhe kredit tuaja në sistemin e tatimeve. Në fund të faqes, mund të shikë një gjendje në aktualet të detyrimet dhe të kredive. Këj informacion mund të printohet në gjitha një dokument për dëfë. Për këtë, shtyp në butonin Printot të gjitha në fund të faqes. Në ndërfaqe në urdër pagesave, ju mund të printoni urdër pagesat për detyrimet të uaja. Për këtë, mjafton të zhitni detyrimin që doni të paguani, duke të kikuar në bishigjetën në filim të reshtit. Pasit të keni përzjedër reshtin, shtypni butonin Printa urdër pagesa. Në urdër pagesën e printuar, përfshihet edhe interesi deri në datën e printimit. Sistemi jep mundësinë parashikimit të interesit për një datë në të ardhmen. Për këtë, përcaktoni datën në kutinë përkatse dhe shtypni butonin riellogarit. Në rregull pagesën e printuar Gjendet dhe informacioni për datën dhe rikur është logaritur interesi. Në menuja e fundit është kërkesa për imbursim. Për më te për informacion, mirë plotësimin dhe dërgimin e kërkesis për imbursim, ju lutëmi të shikoni videon për kace. Fond të mbarë.